کہ ابس اب تجھے بھولنے کے لیے یاد کرتا ہوں yeah. کچھ حد تک اپنی عادتوں سے سدھر رہا ہوں میں uh -huh. کہ ابس اب تجھے بھولنے کے لیے یاد کرتا ہوں کچھ حد تک اپنی عادتوں سے سدھر رہا ہوں میں جانتا ہوں تو نے بدل لیا ہے شہر اپنا پھر yeah. بھی تیری گلی سے گزر رہا ہوں میں پھر بھی تیری گلی سے گزر رہا ہوں میں اور تو کھڑکی پہ نہیں پھر بھی گلاب پھینکایا تو کھڑکی پہ نہیں پھر بھی گلاب پھینکایا کہ کس بے شرمی پہ اتر رہا ہوں میں ایک عمر کاٹی ہے رہیسی میں ساتھ زندگی مفلسی میں بسر کر رہا ہوں میں مل گیا ہے محبوب ہو بہو تیرے جیسا لبوں سے لگا کر زہر اس کا تیرے زہر کو بے اثر کر رہا ہوں میں تیرے زہر کو بے اثر کر رہا ہوں میں اور میری نظر سے دیکھ کس نظر سے دیکھتا تھا میری نظر سے دیکھ کس نظر سے دیکھتا تھا نظرے اپنی تجھے نظر کر رہا ہوں میں اپنی تجھے نظر کر رہا ہوں میں اور جو آستی میں کھنجر ہے اتار دینا میرے سینے میں جو آستی میں کھنجر ہے اتار دینا میرے سینے میں تجھے بے وفا کہہ کر غلطی کوئی اگر کر رہا ہوں میں کہہر غلطی کوئی اگر کر رہا ہوں میں اور اب کیوں حیرانی رکھتی ہو میرے لہجے میں ہب کیوں حیرانی رکھتی ہو میرے لہجے میں محترمہ تمہاری ہی تو نقل کر رہا ہوں میں محترمہ اب کیوں حیرانی رکھتی ہو میرے لہجے میں ہب کیوں حیرانی رکھتی ہو میرے لہجے میں محترمہ تمہاری ہی تو نقل کر رہا ہوں میں اور اپنے کردار کو پہچان میرے لفظوں میں اور اپنے کردار کو پہچان میرے لفظوں میں اپنے کردار کو پہچان میرے لفظوں میں اب اپنی کہانی کو غزل کر رہا ہوں आया میں आया ایک شعر اور کہنا چاہوں گا کہ میری نظر رس سے ہٹنے پر جو اٹھی وہ نظر یاد ہے میری نظر رس سے ہٹنے پر جو اٹھی وہ نظر یاد ہے पूरे बागीचे की खूबसूरती मेरे जहन में नहीं जिस छाँव में बैठ उसे निहार रहा था वो सजर याद है जिस छाव में बैठ उसे निहार रहा था वो सजर याद है और ऐसी याददाश्त का तुम क्या करोगे कान्हा खुद पर लिखे दो शेर याद नहीं उस पर लिखी पूरी गजल याद है